هذه القصيدة مهداة من مرزوقه على الكريباني، أم عيد إلى أختها الغالية سارة على الكريباني أم فهد. ايه يا سارة انت بالفخر ما ضربت في فيك المفاخر والكرم والشهد عن ثمانين رجال أختي ولكها مع على لها ما، <تصفيق> أختي ولكها مع الأكل كلها ما <تصفيق> هي كريباني أهلك على طيب منزال زال لها عندك مكان وعلامة طيبك وفعلك تحكي أجيال الأجيال أيهم فهد كسابة الزعامة ما اقول غير الصدق والصدق ينقال، عساك دايم بالهنا والسلامه، وقوايه اللي بالمواقف والافعال، علي عسى في جنة الله عظامه، علي عسى في جنة الله عظامه، يا لابسنا المرجلة لبسة عقال، ما فيه مثل هنتي بالفخر ماضرة بمثال فيك <متصفيق> المفاخر والكرم والشهامة ايه والله انك عن ثمانين رجال اختي ولك مع على كل ما اختي ولك مع الأكل لها ما هيك ريباني يهلك على من منزال يا الاجيال ايهم ايه فهد كسابة ذل الساعه ايه فهد كسابة ذل الساعه ما اقول غير صدق وصدق ينقال عساك دايم بالهنا والسلامه هويه اللي بالمواقف والافعال علي عسى بجنه الله عظامة علي عسى بجنه الله عظامة يا لابسنا بيسالم ما فيه مثله لو تقوم القيامة حركة القبيلة كل ما حملهم مال من دونهم دايم شديد حزامة شهما تقاعد تكريم ترقيه نقل